المعركة التي أنهت خلاف الروم والمسلمين على أرض الشام إنها معركة من أعنى في معارك المسلمين هي التي كسر فيها المسلمين شوكة الروم إنها معركة أجنادين أجنادي. التي استطاع فيها خالد بن الوليد أن يسطر التاريخ الإسلامي فيها بحروف منور من كيف ذلك؟ وماذا فعل؟ تابعونا ولكن أولا لا تنسوا الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم والإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة حتى يصلكم منا كل جديد إن شاء الله السلام عليكم بعد أن سقط البصرة من عيد البيزنطيين استشاط هرقل عظيم الروم غضبا شديدا واستنفر ذلك لأن مدينة بصرى هي بوابة المسلمين إلى أرض الشام، وكان ذلك في عهد الخليفة أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، فكان على هرقل أن يواجه جيش المسلمين بكل ما أوتي من قوة وعتاد لإثبات نفسه أمام المسلمين، وللإثبات للعالم. أن الإمبراطورية الرومانية لا تقهر كما كانوا يزعمون، فأخذ هرقل يفكر في ذلك الأمر فجمع قوات ضخمة وشارك معهم نصار العرب والشام من القبائل العربية التي كانت موالية له فجمع جيشه وأرسله إلى الشام وكان اعداده مئة ألف مقاتل فأرسله إلى الشام التي كان واليا عليها شرحبيل بن حسنة وكان هرقل قد أرسل جيشا آخر نحو قرية بيت جبرين وهي شمالي غربي مدينة الخليل حتى يتمكن من إحكام قبضته على المسلمين ويتمكن من فرض سيطرته على جميع الجهات ويغلق المداخل التي تؤدي الى طريق الشام امام المسلمين بالاضافه الى ان خالد بن الوليد كان يقدم دعما كبيرا لجنوده المسلمين فجعل الشيوخ وكبراء السن في الجيش من الخلف يؤاذرون الجنود ويقدموا لهم الدعم المعنوي بالإضافة أن خالد بن الوليد سمح لبعض من الجنود استحاب عوائلهم ذلك لأن المسلمين كانوا إذا أرادوا أن يفتحوا مدينة أو بلد استغرقوا عاما أو عامين فكان هذا دعما من خالد بن الوليد وكانوا عوائل أفراد جيش المسلمين يقدمون لهم الدعم في ذلك بل إنهم يقومون بالتمريد في المعارك إذا لزم الأمر ويدعون لذلك الجيش بالنصرة وفي هذا الحين كان خالد بن الوليد يجمع جيش المسلمين في قرية عجور فجعل على الميمنة معاذ بن جبل وعلى ميسرة الجيش سعيد بن عامر الجمحي رضي الله عنهما وجعل على الرجالة في القلب أو المشاه أبا عبيدة عامر بن الجراح وعلى الخيالة سعيد بن زيد رضي الله عنهما وأما عن ابن الوليد فكان ينتقل من الميمنة طارة إلى الميسرة طارة ثم إلى الخيالة ثم إلى الرجالة في القلب وكان يفعل ذلك ليرفع من عزيمة المسلمين ويشد أزرهم حتى وصل عدد جيشه إلى ثلاثين ألف مقاتل وقد ولا هرقل ملك الروم قائدا عسكريا من أمهر القادة كان يسمى وردان وقد جمع جيشا قوامه مئة ألف فارس وكان يقود الجيش من الخلف ليحمي نفسه من القتل أو الإصابة على عكس سيف الله المسلول الذي كان يقاتل في مقدمة الجيش وينتقل من الميمنة إلى الميسرة ومن الخلف إلى الأمام بل وأن إشارة خالد بن الوليد عند البدء في المعركة كان هو الذي يقوم بها ويتقدم أول جيشه وكانت موقعة أجنادين كانت تبعد عن قرية بيت جبرين أحد عشر كيلو مترا وعن مدينة الرملة 39 كيلو متراً، وكان الملتقى بين المسلمين والروم، كان السهول الشمالية الشرقية في قرية دير الدبان، إلى الغرب من قرية عجّور، حتى قرى تل الصافي، وأرض باركوزيا، والتي كانت ملتقى مهمًا للطرق، وأصبح الأمر الذي هو أكثر أهمية للروم. هو الحفاظ على هذا الموقع الاستراتيجي الرائع وتقول الخرائط أن في هذه الأرض فعليا قرية تسمى أجنادين ولكنها لم تقع عليها المعركة وحتى قيام المعركة كان الروم يتفاخرون بأعدادهم المهولة التي تصل أضعاف جيش المسلمين إلى أن وصل كل الجيشين إلى أرض المعركة وكان للروم الهجوم الأول على جيش المسلمين وكان ذلك من جهة الميمنة التي يقودها معاذ بن جبل ولكن جناح معاذ لم يتأثر ولم يحرك ساكنا لذلك فاستعجب جند الروم من هذا السبات الغريب فعادوا إلى مواضعهم ساكنين وبعد صلاة الفجر من اليوم السابع والعشرين من شهر جماد الأولى أمر خالد بن الوليد جنوده بالتقدم لمواجهة جيش الروم وكان يفضل أن يتأخر القتال حتى ساعة الظهر التي كان يفضلها النبي صلى الله عليه وسلم فثبت المسلمين من الفجر إلى وقت الظهر في وضعية الدفاع حتى يحين ذلك ولم يجد الروم إلا القوة في الصد والدفاع فقدب قائد الروم وأمر جنوده برمي المسلمين بالسهام والرماح وأصبح كل من قادة المسلمين ينتظرون إشارة خالد بن الوليد للهجوم إلى أن خالد بن الوليد ظل ثابتا على موقف الدفاع وكان لذلك حكمه وحنكه عسكريه من هذا القائد الفاز فقد انهكت القوات الروميه التي تهاجم الجناح الايمن للمسلمين وايضا انهك الجناح الايسر للروم الذي ظل يهاجم الجناح الايسر للمسلمين الذي كان على قيادته سعيد بن عامر الجمحي فأنهك الجناحين وكشف ذلك قلب الجيش البيزنطي الذي كان مواليا له قلب الجيش الإسلامي فصار أمامه صغرة مكشوفة وكان في ذلك القلب وردان قائد جيش الروم وأصبح مكشوفا لدى خالد بن الوليد الذي كان يقود قلب المسلمين وهو الرجالة أو المشاه وكان هنا الذكاء لأن قتل وردان من قلب جيش الروم سيسبب لهم انهيارا وتزعزعا في القوات فكان ذلك كل ما يفكر فيه خالد بن الوليد وهو قتل قائد الروم وجاء دور المسلمين في الهجوم فانطلق معاذ بن جبل يرد الأرض من تحت أقدام القوات البيزنطية ثم تلاه بعد ذلك سعيد بن عامر الجمحي الذي وسب جناحه على جناح الروم وفعليا قام المسلمين بتمزيق صفوف جيش الروم وهنا كان الوقت الذي يتحرق فيه قلب المسلمين وهو سلاح المشاه الذي كان يقوده خالد بنفسه فقام خالد وصرخ في المسلمين وقال احملوا عباد الله على اعداء الله ودارت معركه شعواء في قلب الروم وحمل المسلمين عليهم حتى وصل بعض من جند المسلمين الى خيمه وردان وقاموا بقتله وقطع رأسه عن جسده وعندها انسحب الباقي من جيش الروم بعد قتل قائدهم وردان القائد المراوغ الخبيث وكتب الله تعالى نصرا لجنوده وانتهت المعركة بنصر المسلمين فكتب خالد بن الوليد إلى خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي بكر الصديق رضي الله عنه يزف له البشرى بنصر الله على الكافرين ففرح أبي بكر الصديق بنصر الله بعد أن أرسل خالد بن الوليد من العراق إلى الشام لقيادة ذلك الجيش رضي الله عن أبي بكر الصديق خليفة رسول الله ورحم الله أبا تليمان سيف الله المسلول ورحم الله شهداء المسلمين في معركة أجنادين وجمعنا بهم مع سيد المرسلين اللهم آمين إذا أعجبك الفيديو لا تنسى الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس والضغط على زر الإعجاب شكرا لكم على حسن الاستماع. والمشاهدة في أمان الله ورعايته